Hej, Jeg heter Jone Nyborg og er lærer på Vennesla videregående skole. De neste minuttene skal jeg lære deg litt om det å presentere. Og når vi presenterer, så er vi ofte litt nervøs. Då kan det være veldig lurt å begynne med det du kjenner til aller best i hele verden. Nemlig deg selv. Presentere deg selv og bruk litt tid på å fortelle hva du skal gå gjennom de neste minuttene. Ingenting er verre enn å se ryggen til en som presenterer. Det er mye bedre å ha kontakt med de du formidler til. Å bruke få ord, få lysbilder og stor skrift. Se folk i øynene. Dette er en presentasjon. By gjerne litt på deg selv. Hvis du er i en gruppe, så ta gjerne to steg frem for å vise at nå er det din tur til å fortelle. En bløffmaker blir alltid avslørt, så det er veldig lurt å ha kunnskapene i orden. Kunnskap ger deg trygghet når du ska skal formidle, og samtidig så gir det en økt verdi på de som hører på. Man prøv å unngå bruka av fremmede ord. er budskapet ditt? Hva skal du frem til? Du har ikke en prestasjon til å vise flink du er i PowerPoint eller annen programvare. Og heller ikke for å vise hvor flotte matchende drakter dere på gruppen har funnet. Det er budskapet som er det viktige. Illustrer poengene dine. Bruk bilder til å fortelle om drukningsulykker i Norge eller finansuro i Hellas. Og bruk fortellinger til ekte folk. Det setter spor og fungerer veldig godt. Vad har vi snakket om? Hva begynte jeg å fortelle? I løpet av en prestasjon så kan det være lurt å bruke gjentagelser. Og på slutten, så er det veldig lurt å oppsummere før du eventuelt går til en konklusjon. Til slut en oppsummering. Presentere deg selv, fortell hva du har å by på, se folk i øynene, bruk få lysbilder, få ord, unngå bare store bokstaver, men det har stor skrift. Bruk bilder til å illustrere poengene dine, og oppsummer og gjenta underveis. Lykke til med å lage gode presentasjoner! Bye. <small noise>